как мне сказали, полновский же только... не вы Да, я не знаю. Да, я не знаю. не знаю. Я не знаю. Я не не Вартість проекту біля 300 тисяч євро, тобто це значний вантаж. Він призначений для військової адміністрації. Нової Каховки – це цілий район. Частина його деокупована по нашу сторону Дніпра, а частина, саме Нова Каховка, знаходиться ще під окупацією, але, як ми знаємо, скоро це зміниться. Проблема жителів на цих територіях заключається в тому, що росіянці, коли відступають, вони знищують усю інфраструктуру, забезпечення життєдіяльності, тобто там немає ні водопостачання, ні електрики, ні газопостачання. Частина цих буржуйок залишається невеличка у нас тут в ДОФі для Миколаївської області. Які ми безпосередньо, як центр дов, ми їздимо по деокупованих громадах, саме таких найгарячіших, які найбільш постраждали під час окупації, і ось більша частина цих буржуйок саме теж поїде туди.